Atzo eudelen batzorda ejekutiboak alegazio txostena onartu zuen transizio energetikoaren eta aldaketa klimatikoaren legearen aurre proiektuari. Eta egintzuen egin modu bortitz batean ze badu txosten bat eudelek berak enkargatu zuena ba, lege, proiektu, lege aurre proiektu hori aztertzeko. Lege aurre proiektu horretan ikusten da nola udale ikarga asko eman ezaien, baina batez ere bortitza da interes goreneko e, figura e, horren inguruan. Ez da? Guk bere garaian, salatu benuen ingurumen administrazioaren legea onartu zenean, figura berri bat ezarri zen, udalen eskumenen gainetik pasatzen zena, interes gorreneko e, proiektuen sustapena, e, ba, jaularitzaren eskuetan gelditzen zen, udalenen gainetik pasatuz. Eta orain, eudelek eskatu duen txosten horrek esaten du, ba, gainera, e, interes e, pribatuei irekiko dena eta ingurumen e, proiektuez aratago joango dena, Hori inkustituzionala izango dela udalen eskumenen eta autonomiaren gainetik pasatzen delako. Iruditzen zaigu ez dela momentua inposeketekin ibiltzeko, iruditzen zaigu larrialdi klimatikoa guztiok, bai herritar guztiok eta bai instituzio guztiek bere gainean duden, duten, duten, ba, erronka oso hondia dela eta honi ba, aurre egin behar dio erritarren multzoak, instituzioen multzoak, konsentsua biletuz eta ez inposizioaren bitartez. Amaitu da, inposizioen denbora, elkarrezketaren, solasaldiaren eta konsentsuaren denbora da, udalerrien gainetik pasatu gabe.